بسم الله الرحمن الرحيم الافلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون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 ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون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 ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بطن عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت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 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء بناء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 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وطودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة الرِّزْقِ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رَّبِّهِمْ وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الفاسقين الذين يراقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم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 بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تردون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا